الناس كلها تسمع حتى الجماد يسمع جبنا اجازه رسميه من رئاسه الجمهوريه وموقف من وزاره الداخليه وجبنا شمعه وقررنا الاتي اخويا في السكك الحديديه والمصالح الحكوميه جايين نضرب برشاش وبندويه لاخويا عادل فيلفيل فيل اللي عمل فرحه شعبيه. وسع وانزل بضرب النار هنعمل بوم وانفجار عندنا تنجيب دمار والاخوات في الانتظار اضرب في الارض صاروخ ولع في الهواء شمروخ الفرحه المنتظره فرحه الاخوات واللي مش هيحضر هنعمله له لفينا ورحنا وجينا وجيه بتدور علينا فرحة اخوها عادل الفلفل فرحة كل راجل جدع انزل بالجديد ورحت تاني يوم العيد ما نسيت عشان في فرحك انا جيت انت عليك مصلحتك واحنا علينا بساطك يومها مفيش اعتزال لو عندك مشوار هتجيله ولو تعبانه ومخنوقه تيجي فرحنا تروح نكتب تاريخ الشد يا زمان والله عشان مروح طلع دخان مستنيين اخواتنا الجدعان العيد مش يا بعيد احلى فرحه واحلى تنجيد